જિલ્લા શિક્ષણ તાલીમ ભવન આપણે મૂલ્ય શિક્ષણ અભ્યાસક્રમ અંતર્ગત યુનિટ નંબર થ્રી મૂલ્ય શિક્ષણના અભિગમો અને પદ્ધતિઓ મૂલ્ય શિક્ષણ છે કે આપણને શિક્ષણમાં કઈ રીતે અને આપણા જીવન દરમિયાન જે મૂલ્યો પ્રાપ્ત થાય છે એ શીખવે છે शिक्षण न उद्देश्य शिक्षक द्वारा प्राप्त आज શિક્ષણ ટેકનોલોજી દ્વારા આપણે મૂલ્ય શિક્ષણ છે એ કઈ રીતે આપવું જોઈએ એક રોલ મોડલ તરીકે આપણે શિક્ષક તરીકે શું કરવું જોઈએ કેવો અભ્યાસક્રમ રાખવો જોઈએ ભૂમિકા છે મહત્વની ભૂમિકા છે કારણ કે બાળક જ્યારથી વાંચતા લખતા આ બધું એ ક્યાં શીખે છે માં શિક્ષકો છે એ બાળકને પૂર્ણ રીતે મૂલ્ય શું છે એ શીખવી શકે છે તો હવે આપણે આગળ જોઈએ કે मूल्य शिक्षण एक अभ्यास एक अद्यापन तकनीक पर शिक्षक हकात्मक न तो होतीमक मूल्य शिक्षण आपके अपने रोल मोडल, -मोडल बनविए जीवन भर याद रख कई મૂલ્ય શિક્ષણ મળે પ્રસ્તુત કરવું અને અસરકારક રીતે પ્રસ્તુત કરવું એ મહત્વનું છે તેનાથી શિક્ષકોનું વ્યક્તિત્વ છે એ કેવું હોવું જોઈએ તો કે પ્રભાવશાળી હોવું જોઈએ કે जयकूल मूल्य शिक्षण नहीं मूल्य शून्य नहीं शिक्षक तरीके अपने बाढ़ कई रीते प्रभावशा આપણું વ્યક્તિત્વ કેવું રાખવું એ શીખવું જોઈએ ના શિક્ષક છે એ ગુજરાતી વિષય તો શીખવશે પણ એ વિષયની અંદર જે મૂલ્યો મળશે એ મૂલ્યો પણ શીખવવાની એ કડા હોવી જોઈએ તેમનામાં એ વિષય शिक्षकों आचरण सकारात्मक होने मूल्य भरपूर हो जो मा मुल्य हसे, तो मा तो एक शिक्षक पास वैज्ञानिक सत्य होने बदा सत्यो हो जुए। तो ए पाड़क ने ने रिते ए आपी सक्षे। विचारना से। से, कम तो विद्यार्थी सत्य नहींता मूल्यों के वैज्ञानिक रीते भले सीख के एक शिक्षक ने खबर शिक्षको मरज बजा सकते नहीं भावी सकते नहीं परिणामों पर नजर रह શિક્ષણ માં જો વૈજ્ઞાનિક રીતે આપણે પરંતુ પરિણામો પર નજર નથી રાખવાની પરંતુ એમના વિદ્યાર્થી છે એ પોતાના જીવનમાં કેટલું એને ઉતારે છે આપણે જાણીએ છીએ કે આજથી વીસ વર્ષ પહેલા ચાલીસ વર્ષ પહેલા શિક્ષણનું વર્તન કેવું હતું બાળક કઈ રીતે શિક્ષણ મેળવતો હતો એ આપણે બધાને ખ્યાલ છે परिवर्तन आजकडर्न जमा अपने प्रयास करविए मूल्य शिक्षण जीवन में उतारी सके તો શિક્ષક છે એ એક આદર્શ વ્યક્તિ તરીકે છે તો આપણામાં જો એક ગુણ નહીં હોય તો એ બાળકોમાં ક્યાંથી આવશે તો એક શિક્ષક તરીકે આપણે બાળકોના ભવિષ્યનું ઘડતર કરીએ છીએ तो भविष्य समस्याओ तारी जयता योग्य रीते निभाज नहीं, नहीं मूल्य शिक्षण नहीं हो एक शिक्षक तरीके तो तारी समय એ માહિતગાર રહેવું જોઈશે અવમૂલ્યાનના આ યુગમાં શિક્ષકોનું મહત્વનું કાર્ય એ છે કે તેના સારા આચરણ प्रयोग कर आपो आप शिक्षक पड़ से જેથી કરીને બાળક છે એને પુનઃ સ્થાપિત કરી અને પોતાના જીવનમાં ઉતારી શકે શિક્ષણની અપેક્ષાઓ પૂરી કરી શકે અને માંગ પૂરી કરી આપણે જાણીએ છે કે शिक्षक तरीके अपनी महत्विका कि दूरी कर एक शिक्षक बनवाई रिया तो आ शिक्षक तरीके भूमिका मूल्य शिक्षण अंतर्गत તો તેને આપણે પડે સારી રીતે અને આ મહત્વના ટોપિક દ્વારા તમે ઘણી ઘણી માહિતી એક શિક્ષક તરીકે આપણામાં કેવું આસરણ હોવું જોઈએ મૂલ્યોને લગતું કે જેથી બાળક આપણી પાસેથી શીખી શકે એ आभार